Нещодавно у соціальних мережах я знайшла такий мем про те, що жоден тренінг з тайм-менеджменту не може навчити так ефективно управляти своїм часом, як відсутність світла та графіки відключень від Укренерго. Це жарт, але я з цим згодна. У нас продовжується війна, багато труднощів, нам складно і гумор нас рятує, дозволяє хоч якось скинути напругу. В цьому відео я хочу поговорити про такий ефект прожектора. Через відключення світла, відсутність води, наш побут сильно змінився. І в цьому контексті, можливо, саме ця тема стане для когось у пригоді, щоб зайвий раз не прийматися деякими речами. Далі докладно всіх вітаю і полетіли. Ефект прожектора – це поширене психологічне явище, яке – Проявляється, як схильність людини переоцінювати ступінь, в якому інші помічають, запам'ятовують або оцінюють зовнішність, дії, те, що ми робимо або нашу поведінку. Іншими словами, це таке когнитивне спотворення, переконання людини, що спільна увага, вона пильно прикута саме на неї. Як почуття, що ти стоїш на сцені під світлом прожектора, і всі глядачі вони дивляться тільки на тебе і все помічають особливо недоліки. А більше, нам також може здаватися, що люди помічають, пам'ятають про якісь такі наші некомфортні ситуації, які були в минулому. Що всі пам'ятають, як ми там щось не так зробили, коли було в школі, в інституції, коли нам було соромно. І ці ситуації можуть довго не давати нам спокою. Тобто нам здається, що на нас постійно звертають увагу ті, хто нас оточує. Причому не тільки звертають увагу, а нас обговорюють, аналізують, особливо якщо з нами щось не так. Далі я розкажу свою історію з життя, вона для мене така дуже показова. Я декілька років займалася танцями, таким класичними індійськими танцями. Інколи ми брали участь в різних концертах. Одного разу була ситуація, коли мені потрібно було просто пройти по вулиці міста Києва в інше приміщення, але в костюмі. Ще раз, це класичний індійський танець і в костюмі, там костюм дуже яскравий, він привертає увагу і мені здавалося, що як тільки я вийду, всі на мене будуть звертати увагу. Через це я була дуже напружена, на мене звертали увагу, але реагували досить спокійно, трохи була зацікавлена, достатньо емоційно реагували діти, дорослі ж спокійно, просто посміхалися і все. Ніякого такого вау-ефекту не було. Ще історія. Одного разу на мене трохи образилася подруга, тому що я не помітила, що вона підстригла чубок і я нічого не сказала, ніяк не відреагувала. А їй здавалося, що в неї дуже-дуже сильно змінився образ і я обов'язково повинна була якось відреагувати. В принципі, схожа ситуація була і зі мною. Нещодавно я змінила зачіску з каре на таку коротку стрижку. Мені теж здавалося, що мій образ змінився. По факту деякі знайомі взагалі ніяк не реагували. А коли я їх питала, чи вони помітили в мене ж новий образ, відповідали дуже спокійно. Тобі нормально, все ок. Тобто суть ефекту прожектора, що ми заморочуємося, ми перебільшуємо ступінь уваги до себе. Через це може виникати підвищена така тривожність, хвилювання. Це може впливати на працездатність або почуття власного комфорту. Ефект прожектора, схильність людини перебільшувати ступінь уваги до себе зі сторони оточення – це використовують також маркетологи. В маркетингових комунікаціях може закладатися такий натяг. А що скажуть люди? Ви в центрі уваги, виглядайте на всі 100. Це маніпуляція, через яку підштовхують купувати зайві речі, слідкувати за модою, модними трендами, косметологічні процедури, догляд за собою. Просування цих послуг теж може грати на цій схильності людини, заморочуватись, а що скажуть люди. Можна це для себе, скажімо так, проаналізувати і знайти щось зайве, зайві покупки, від чого, наприклад, можна відмовитись. Відносно роботи. Ми можемо очікувати, що нашу роботу наші колеги будуть оцінювати, сприймати так само, як і ми самі. Мій приклад. Я працюю з дизайнером, ми робимо макет, ми заморочуємося на дрібницях макеті, змінюємо відтінки, щось виправляємо, а люди дуже часто сприймають тільки загальну картинку, такий загальний образ і такої кількості дрібних деталей, як бачу я, як бачить дизайнер, вони не сприймають. Але... Але це не значить, що на нас взагалі ніколи не звертають увагу. І ситуації, де це природно. Наприклад, наші рідні близькі звертають на нас більше уваги, ніж наші інші люди. Відповідно, наші рідні нам більше цікаві. Ми звертаємо увагу на їх, їх життя. Якщо брати життєві ситуації, співбесіда, це ситуація, коли ми будемо як на сцені, під прожектором, нас будуть, нас будуть прискипливо розглядати і зовнішність, і поведінку, нас будуть оцінювати, це природно. Коли ми для людини конкурент, наприклад, у відносинах, або ми претендуємо зайняти якусь посаду, претендуємо на підвищення, тоді зі сторони інших претендентів до нас буде багато уваги. Якщо людям від нас щось потрібно, або ми щось пообіцяли, тоді вони, тоді вони будуть цікавитись нашим життям, як у нас справи і таке інше. Це все такі звичайні ситуації, можна ще придумати, так і згадати. Це все логічно, але головний висновок, що в більшості випадків люди зациклені на собі. На інших не те, що їм зовсім байдуже. Увага до себе, до своїх проблем, переживань, почуттів. Вона забирає багато емоційного ресурсу. І на інших вже майже нічого не залишається. Тому не варто перебільшувати. Усвідомлення наявності ефекту прожектора допомагає зменшити таке занепокоєння, тривожність відносно якихось соціальних ситуацій. Особливо це корисно для людей ну, схильних до такого перфекціонізму, що все повинно бути ідеально. Коли приходить розуміння, що ніхто не звертає на нас увагу тою мірою, яку ми собі уявляємо, можна припинити зайвий раз турбуватися. Коли я починаю заморочувати, що може я не так виглядаю, як мені хочеться, наприклад, тому, що відключили світло, воду, я не встигла помити голову, я згадую цей ефект. Точніше, я для себе згадую себе в костюми індійських танців, коли мені здавалося, що всі будуть на мене дивитися, а нічого такого не відбулося. Чомусь для мене саме ця ситуація, вона мені дозволила відчути, що ми страждаємо егоцентризмом та переоцінюємо увагу до себе. Можливо, у вас теж є така ситуація, якщо її згадати її відновити у своїй свідомості, вона може нагадати про експрожектора та допомогти скинути напругу та тривожність. Ще можна спробувати проаналізувати свої звички і чесно відповісти собі на запитання. Тільки дуже чесно, що я роблю саме для себе, а що для інших, для соціуму, тому що так треба, а що скажуть люди. І тут, якщо чесно собі відповісти, можна знайти багато зайвого, на що ми витрачаємо свій час, купуємо, витрачаємо гроші і таке інше. Це як така парада. Якщо у вас була ситуація, коли ви прооцінювали увагу до себе, напишіть про це в коментарях, поділіться своїм досвідом, буде дуже цікаво. Ми продовжуємо триматись, ми віримо у Збройні Сили України. Не опускаємо руки, тримаємо себе в ресурсі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ми тут говоримо про те, як не притягнути зайве у своє життя. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео.